Укриття на Трипільській це вже четверта захисна споруда загального користування усмілів, якій проведено капітальний ремонт. Тут було необхідне як проведення внутрішніх, так і зовнішніх робіт. Розпочали із вулиці. Щоб не було затікань всередину приміщень, зробили повністю відмостку навколо будинку, під яким розташоване сховище. Відреставрували зовнішній оголовок вентиляційної шахти та варійного входу. Відновили повністю їх функціонал. Зробили також облицювання цих споруд. Ті ж концепції відремонтували і дах над основним входом в укриття. Встановили залізні двері на входи. На сходинках обладнані нікелювані поручні. Відремонтоване освітлення усередині. Всі приміщення, а це чотири зали і спецкімнати, обшиті захисною залізною вагонкою. Ще буде проводитись певна доукомплектація, а саме обладнають місця для сидіння людей. Спецкімнати призначаються для розгортання медпункту та координаційного штабу за необхідності. Всередині укриття переобладнані дві туалетні кімнати. Всі шість кабінок роздільні. Окремо створено дві кабінки для людей з інвалідністю. Зроблена розводка вентиляції в усіх приміщеннях. Стоять потужні сучасні вентилятори. В перспективі, що можуть будуть закуплені спеціальні фільтри поглиначі для сховищ. Це підвищить рівень захисту у ньому. Споруди діляться на найпростіше укриття. Це най найпростіше. Значить, споруди подвійного призначення. Це метро, станції, там підземні переходи, гаражі підземні. Це споруди подвійного призначення. І є сховище, і є протирадіаційне укриття. Оце було сховище. Сховище відрізняється від других споров тем что у него есть вот фильтра вентиляция она полностью значит двери вот, вот такие вот герметичные но ну, они там мы сейчас попасть, вот сейчас побачим, двери есть и там стоит вот такие обладно фильтра вентиляции. значит когда включается режим э фильтра вентиляции когда фильтры, по ветру идут через эти фильтры Оборудование должно быть полностью генетичное. Например, другое, самое простое укрытие, оно не генетичное, оно просто от э, э, сучасних таких засобов безопасности, как сильные бомбы, ракеты, стрел... стрелецкая зброя, там, лампа, осколки, які то это вот самое укрытие. А вот это уже от всех видов э, боеприпасов. И радиации, и отравляющих веществ. Ну це в перспективі воно можливо буде встановлено. В перспективі, так? Воно ну, ну, ну, ж демонтували, тому що тут деякі сасази, взагалі висоководи відсутні. А оце ми бачимо, це йде вентиляція, вона вже готова. Оце режим чистої вентиляції зараз працює, значить це просто витяжка, яке повітря не очищене, тобто без фільтру проходить сюди в захисну споруду. А от, допустимо, якщо там пожежа нагоріть, то треба буде вже там буде щось горіти і задымленность велика будет, Что то надо уже прогонять через фильтр, когда она герметично полностью зачинять двери и прогонять, уже включать режим системи вентиляції через эти фільтри, значить, щоб. Наразі це укриття із спорудою третього класу захисту. Загальна його площа 338 квадратних метрів. Розраховано воно приблизно на 600 сидячих місць. Ключі від укриття знаходяться у голів сусідніх ОСББ. Під час повітряних тривог вони відчиняють приміщення і місцеві можуть спускатися в безпечне місце. В перспективі розглядається варіант, що тут будуть укриватися і учні сусідньої школи.